بسم الله الرحمن الرحيم. الله تبارك وتعالى يقول: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، سبع كلمات. لو بحثنا في القرآن عن اسم عيسى واسم آدم. القرآن يؤكد أن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. لو بحثنا عن اسم عيسى نجد أنه تكرر 25 مرة في القرآن ولو بحثنا عن اسم آدم نجد أنه تكرر 25 مرة في القرآن لو ذهبنا إلى الآية السابعة في تكرار اسم عيسى نجدها إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم ولو ذهبنا إلى الآية السابعة في تكرار آدم نجدها إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم فسبحان الله